Město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pronájem uvolněných nájemných bytů a bytů určených pro rodiny s dětmi. Máme jich... 12 opravených pro naše občany a 9 z nich jsou byty pro rodiny s dětmi. To nájemné, které je zde třeba platit, je schváleno jednotnou cenou 61 korun za metr čtvereční a myslím si, že to je velmi zajímavá nabídka pro naše občany. Žadatelem obyt může být jen osoba, která dosáhla 18 let, má v Hradci Králové trvalý pobyt nebo je zde zaměstnána a nevlastní byt ani jinou nemovitost určenou k bydlení. Počínu na je 12. říjnem mají možnost svoji žádost na městě uplatnit. Další informace na odboru zprávy majetku města na www.hradeckrálové.org a na úřední desce.